Välkommen. Tack så mycket. Hej allesammans. Andreas Mejs heter jag som sagt, jobbar sedan 2020 på KB. Jag är på den enheten som heter Metadata och nationalbibliografin där jag jobbar som systembibliotekarie och teamledare för vårt team av systembibliotekarier som vi numera har. Jag ska bygga vidare lite på det Henrik eh, pratade om, är väldigt tacksamt. Eh, vi nu har gått igenom lite grann om, om vad och varför. Så att eh, vi kanske inte behöver gå in så djupt i det, det hade jag inte tänkt göra i och för sig. Men eh, gå vidare till, ja, men vad, vad innebär det här? Eh, lite grann om vad är länkade data? Vad är det här vi pratar om när vi pratar om det? Och just för bibliotek då specifikt BibFrame som är en vokabulär kring länkad data. Men det ni alla kanske funderar så här, ja okej, nu kommer det någon från KB och snackar om länkad data. Det brukar ske då och då. Varför ska jag bry mig? Det här har noll och inte beröring. berörings... Jag ser att du Klina, Thomas jag tänkte specifikt på dig nu. Nej, men att... varför, varför är det här relevant för mig i min vardag på mitt bibliotek? Vi har mark, vi är intresserad av länkad data. Varför skulle vi bry oss när det är något som sker i Libris som jag kanske behöver bry mig om om jag katalogiserar? Men mer då? Det är lite grann tanken med det att prata om. Och så sen gå in lite grann på, ja, men koa specifikt. Hur pass väl rustat är det för framtiden och att hantera andra typer av metadata än just mark. Så det är tanken med vad dagens presentation ska innebära. Ja men vad är länkad data då? Ja men det har vi ju precis hört lite grann om att det är en eh, semantisk modell, att på något sätt maskinläsbart strukturerad data som länkar eller sammanlänkar med annan data. Det är det väldigt enkelt konceptuella. Sen brukar man prata om liksom att det är tripplar, att det är eh, subjekt och objekt och någonting som länkar dem, något predikat eller en, en relation mellan dem. Men, men det är liksom en detalj i hur det här är upplagt. Eh, I Libris så pratar vi snarare om grafer. Man ser data som en graf. Mark är ju liksom, om man tittar på det, det är liksom en textblob med strängar. Medan om vi tittar i Libris på en, en post, och postbegreppet i sig kan man ju komma in på, vad innebär det egentligen? Eh, I den mer digitaliserade miljön och när vi pratar om länkar data. Ja men det är en del datamängd som är konceptuellt historiskt upplagt. Ja men vi har den bibliografiska posten, vi har beståndsposten, vi har aktivitetsposten, det är den klassiska. Modellen den, den, gäller väl kanske inte riktigt, även om vi fortfarande stödjer den så är det ju begränsningar i det, men det, det är en i en grafform där man beskriver olika saker med just beständiga länkar så att varje del av den här eh, varje egenskap helst ska vara en en URI som länkar på någonting där det sedan faktiskt beskrivs av olika saker som i sin tur förhoppningsvis länkar till andra saker. Sen har vi ju massor och massor och massor av textsträngar i alla fall som vi hela tiden jobbar på att vi ska försöka länka upp dem och ta bort dem så att man ska kunna söka fram och länka istället för att skriva in det. Um, och varför gör vi det då? Vad är, vad är poängen med att faktiskt ha det länkbar? Jo, det är ju för att det ska kunna bli sökbart och det ska kunna bli vettigt. Om man bara tittar på Libris webbsök idag så är det en enorm normalisering av data som sker från att det kommer från katalogiseringen av rådatan som är ganska stökig och för att den ska bli sökbar för en användare på ett vettigt sätt så måste vi få bort alla punkter och parenteser och felstavningar och det är liksom en, en jätteförprocessering av datan för att den ska sedan bli liksom rimlig för en slutanvändare att söka på. Och det är ju lite grann problem. Det vill man komma ifrån om man vill strukturera datan och som vi Henrik var inne på tidigare, vi vill kunna länka ihop saker med andra saker i abm med andra relaterade saker som finns på webben i andra sammanhang som ändå är relaterade men de är helt skilda datamodeller eller i alla fall format och vi har historiskt haft väldigt svårt att kunna göra saker med dem för man har behövt titta på varje liksom, metamodell dataformat unikt och specifikt och försöka matcha och mappa saker och sen rör saker på sig om fem år så funkar det inte de där matchningstabellerna längre. Så det finns en stor poäng med varför gör vi det här och varför vill vi att det ska vara länkat? Varför har vi lagt alla de här resurserna på att utveckla Libris i den riktningen att det ska kunna göra det? Först lite definitioner innan jag går in på mer mer innehåll. För när det pratas om det här så menar man ganska ofta olika saker och man pratar om olika saker. Först har vi Ferber som är Functional Requirements for Bibliographic Records som är en gammal IFLA-idé från 90-talet. Om hur man konceptuellt kan lägga upp en bibliografisk beskrivning med olika Relationer, man, man har en manifestation och sen under det har man en, ett exemplar till exempel och över det så har vi ett verk som då ska samverka med varandra. Det, det är, är en eh, modell, en teoretisk modell skulle man kunna säga. Nästa som vi ofta pratar om och kommer att prata om är BibFrame, det står för Bibliographic Framework, en akronym. Det är Library Congress nya metadatamodell som ska ersätta Mark 21 som jobbar med de här palet. Bibframe är ju det vi använder i Libris i botten, Bibframe 2.1. Men vi har också en egen vokabulär, för vi gör inte allting exakt som de har uttryckt, eller det kanske saknas saker som vi behöver lokalt. Det är någonting som kallas KBV, Kungliga bibliotekets vokabulär. Men när vi pratar om de här sammanhangen, då är det, då är det Bibframe. Um, RDF då, det är en modell för hur man presenterar länkad data, Resource Description Framework. Det är ett sätt på hur man, man kan se det som ett typ länkad data som heter dataformat om man ska förenkla det väldigt mycket. Det i sin tur har olika serialiseringar. Till exempel Turtle är ett sätt att titta på datan, det finns andra, RDF-XML, som är man kan bygga dem utifrån den ursprungliga RDF-modellen. RDF är det som ligger i botten när man tittar på data i Libris, när man klickar på att se själva källdatan, inte titta på hur det ser ut i katalogiseringsklienten. Och då sparas den i formatet JSON-LD, det uttrycks också ibland, de här går ihop, Bibframe RDF, JSON-LD, de används ibland för att betyda samma sak, men det är olika saker i SNL, det är ju bara hur datat är sparat egentligen. På vilket sätt det är sparat. Sen är också en punkt som brukar komma upp och förvirra i sammanhanget. RDA, som ju är ett nytt sätt, en ny modell att hantera bibliografisk beskrivning. Det har egentligen ingenting med RDF att göra. Men det infördes i samband med Libris och ibland missförstås det här man menar på, ja men vi fundera på eller länkade data och det här RDA som finns i libret. RDA är ju ett sätt på vad man ska beskriva. Det uttrycker ett antal kärnelement. Vad ska finnas i den här beskrivningen? Hur gör man det? Så de är ju relaterade till varandra men de är egentligen helt separata saker. RDA finns i Mark 21 också och i massa andra metadataformat. Det är bara hur man ska beskriva saker. Det är inte en, en modell för det eller en, en beskrivning. Kanske har jag... Det här att lite för några av er men jag ser att några är lite mer förvirrade av definitionen här. Så jag ska gå in på, men vad jobbar vi med i Libris nu och hur ser datan ut där? Och sen lite grann, vad gör vi framåt innan vi börjar kika närmare på Koa och vad det här har för praktisk betydelse för er? Datan i Libris som vi är inne på, här har vi ett, ett exempel, en post hur den ser ut. Det är lite grundinformation, sen har vi ett verk. Under det kommer instansen av verk, det är också inlänkat ett bestånd. Alla de här olika delarna, allt länkat här är ju en länk som pekar på en annan bit av datan. Så när man tittar på källdatan, då kanske då ser du bara ett ID och en länk som, som pekar vidare. Men det vi jobbar med och det som är en anledning till varför det här kan vara relevant för er i era system är ju att det här är svårt att översätta till Mark 21 som är en platt datastruktur. Och det ser vi väldigt tydligt i verksutbrytningen som eh, troligen kommer till sommaren äntligen. det Har ju alla efterfrågat sen eh, vi gick live med Libri6, sen när kommer vi bryta ut verken? De är ju ihopbakade i en klassisk bibliotekpost, det kommer att ske snart. Det kommer en test, en extra test release för det nu under våren där man kunde kunna prova på och sen kommer det brytas ut verk för den, de enkla delarna, svensk skönlitteratur och monografier, seriella resurser och annat mer besvärligt kommer Sen. Men vi kommer att börja bryta utverk och det kommer att börja bli marginellt. En annan sak är ju det som Henrik var inne på, att vi har digitala saker. Vi har olika digitala reproduktioner av saker. Som i en, en klassisk Mark 21 bibliografisk post använder ja, vi en ny. Vi tar en kopia av den här som ser exakt likadan ut. Och sen lägger vi till lite saker för att det är elektroniskt. Nu har vi en annan som kanske plockar lite egenskaper från den första. Men annars är det en helt egen dator som länkar in till den andra så att i det här fallet så skulle vi här bara ha en URI. Om ens det Den, den finns på den här sidan, alltså i, i den posten så finns det någonting som pekar hit, men systemet som är maskinnätbara kan förstå att okay, vi har inkommande länkar här. De ska jag också visa för en slutanvändare, för de är ju superintressanta det här. Båda de här fallen är knöliga att få över i markkött. Det, när det ska plattas ihop och bakas ner så kommer vi att tappa saker, vi kommer att tappa data och det kommer vara otydligt. Och I det här fallet som Klaska verk, den är en förkortad katalogisering, är det väl säkert många folkbibliotek som använder eller hör talas om dem, när man har velat få alla utgåvor av någonting att det ska vara lätt att söka på för slutanvändare. Ja. Det, det är inte så lätt, men när man har utbrutna verk så går det att göra det, för då kan vi lättare länka samman de här sakerna men det är svårt att göra det och visa upp det i Mark 21. Jag kommer återkomma till vad problematiken kring Mark ligger i och, och, och poängen med det. Men innan dess så ska jag prata lite om, om några av de sakerna som vi jobbar med som kommer att tydliggöra en del saker som är viktiga för det här är bara ett... ett Axplock, jag satt innan här på tal om att ändra i sin presentation i sista stund. Så tänkte jag, ska jag, lä ska jag lägga på några fler saker här som, som är intressanta, men nej. Utbrytning av verk har jag nämnt. Förbättrad dataproveniens, det undrar de flesta av er det alltså. Att var kommer den här datan ifrån? Kanske till och med på egenskapsnivå, vart kommer den här delen ifrån? Ni har ju kanske sett lite grann i, vi har infört automatiserad romanisering. Och där kan man se då språktaggar och andra saker. Alltså, liknande sätt kan man ju se var kommer datan ifrån. är den här från, Kommer det från Bokinfo? Är den manuellt katalogiserad? Är den hämtat från eh, någon annat system? Eh, de här genreformtermerna, vart kommer de ifrån? Har vi hämtat dem från Library Congress eller har vi hämtat dem från Queer Littesaurusen eller vart kommer den ifrån? Sådana saker kommer förbättras också. Eh, sen kommer vi jobba, vi har i vår roadmap, eh, om det, vissa av de här sakerna kommer börjas på i år, andra kommer säkert vara nästa år, men det är en massa saker som vi kommer titta närmare på, det brukar vi kalla se över formen för, alltså hur ser beskrivningar och strukturen för olika saker, form är det som ligger närmast, sen har vi agenter, vi har sammansatt ämnesord, vi har bestånd, vi har massa saker som kommer att modelleras om och göra tydligare, eh, men den kanske viktigaste, sen har vi, Massa mer saker vi, vi kommer göra, förbättra CXZ och, och titta på ersättare för Libris webbsök som vi har en, en förstudie för som kan vara intressant för det. Eh, men framförallt den sista, förbättrade dataflöden till de lokala systemen och även tillbaka till Libris och att titta på nya exportmetoder. För det finns tyvärr inte idag någon, någon, någon bra exportmetod för att exportera i någonting annat än Mark 21 från Libris. Det går att få ut datan i länkad data som, som den ser ut sparad eh, lokalt men inte i någon standardiserad form. Eh, så det kommer vi att se över så det kommer ju finnas möjligheter. Det finns inte idag, det är ett problem men det kommer att komma och där är ju tanken att det ska komma närmare Libris och det lokala systemet eh, så att de ska fungera tätare ihop och dataflödet däremellan för att det är inget mål att göra det, men det handlar mycket om eh, minska dubbelarbete och öka tydlighet. Till exempel om ja, en automatiserad gallring av data i Libris. Man kan ju tänka sig annan automatiserad uppdatering av beståndsinformation eller exemplarinformation som ni sitter på i de lokala systemen. Det är inte data som vi har i Libris. Då behöver vi kanske uppdatera och länka tillbaka den informationen på ett bra och strukturerat sätt. Vad är då problemen med Mark 21 som jag har nämnt? Som ni ofta får höra i sådana här sammanhang. Vad, vad är problemet? Jo, Mark 21 det är ett gammalt kortkatalogbaserat eh, system. Det har jättemycket detaljer. Vi är väldigt duktiga på att beskriva saker väldigt detaljerat. Men det är ganska otydligt ändå. Vad är det man faktiskt är ute för? Mina klassiska exempel på saker som är svåra att uttrycka på ett enkelt och tydligt sätt i i Mark 21, vilket jag tycker fortfarande sen började som bibliotekarie, att det är helt bizarrt att man inte kan beskriva på ett entydigt sätt vad en bok är. Eller vilket materialtyp, är det en seriell resurs, är det en årsbok, är det en bok? Det finns liksom jättedåliga sätt, det är några eh, kontrollerade fält som saker ligger. Ibland kan det ligga i genreform, ibland kan man skriva på lite andra ställen. Vi gjorde precis en liten undersökning av vad är de vanligaste allmänna anmärkningarna är i Libris. Kan ni gissa vad nummer ett var? Bok. Vi har jättemycket detaljer i Mark 21, men det är ändå svårt att beskriva det på så sätt att man lägger in din anmärkning, att det här är en bok. Då har man ju någonstans misslyckats. Målgruppen är ytterligare ett klassiskt exempel. Uh, som vi också ska se över. Det är, allt är ju inte märkvett utan det är kanske hur vi har jobbat i bibliotekssektorn med att beskriva saker men det är ett problem att man väldigt specifikt uh, går in på saker men, men det är ändå svårt att förstå vad exakt är det man syftar på egentligen här och det här som jag har pratat en hel del om att det är en platsstruktur att koppla saker, att vilka relationer saker har, objekten har mellan varandra, mellan entiteterna, det är svårt att uttrycka i mark på ett bra sätt. Så därför behöver man jobba vidare med det. Det här med problemet med textsträngar har jag också nämnt. Det finns i såklart all data som kommer att ha problem med textsträngar, men vi kan minska det. Och där vi kan göra det så kan vi liksom göra något maskinläsbart, enhetligt, mer persistenta identifikatorer som är uri som är beständiga, som vi kan liksom länka till och vara säkra på att de fortsätter att länkas till. Och om vi ändrar någonting så har vi ändå med oss att de här är beständiga. Vi måste ha med dem som en same med. Alltså den betydelsen ska finnas kvar, det ska länka till den nya platsen vi landar på. Och som sagt, sen finns det också data, Sen det börjar komma ny data som inte finns överhuvudtaget i mark21. Alltså proveniens, dataproveniens går liksom inte att beskriva på den nivån på egenskapsnivå. Det är helt omöjligt i mark, det finns inte. Man kan titta på fält 100, vart kommer det ifrån? Vilken källa har det? Det är, det är liksom jättesvårt att beskriva på ett bra sätt. Även när vi har jobbat lite med MTM om, om liksom tillgänglighetsmetadata, det finns inte överhuvudtaget, det finns i Libris idag, De, det läggs in men det, har, det går, går inte att konvertera ut det till Mark 21, för det finns ingen plats för det. Och vi kommer säkert att hitta fler fall av data som liksom inte på ett naturligt sätt, går kanske att klämma in någonstans men det, det har liksom ingen bra, ingen bra plats. Så det eh, var dagens Mark men hur ser det ut om man tittar på om om januari, ja, men det här låter ju som att ja, men det är en bra idé. Vi, ska, vi vill jobba lite mot att kunna hantera länkad data på något sätt i, i de lokala bibliotekssystemen. Hur ska vi göra det då? Ja, hur ser det ut på marknaden? Till att börja med så finns det inget system i dagsläget som kan hantera bibframe, alltså hantera på något lite djupare sätt, att det finns möjligen en konverteringstabell att man kan läsa in datan och att den, den ligger där, men det är inte på något sätt att du kan visa den eller hantera den eller jobba med den på något sätt, utan det är liksom bara en, en klump metadata som kanske läggs på sidan av på sin höjd. Eh. Men vi har ett i alla fall, det finns några fler på marknaden som jobbar med länkad data på något sätt och det är Axels Kuria. Det som är lite synd där är ju att de har tittat på IFLAs gamla modell med, med fyra nivåer till skillnad från Bibbranes 3. Och de använder inte Bibframe och det finns ingen konvertering mellan Bibframe och deras interna format utan det är fortfarande en stor markkonvertering på vägen hela tiden. Slutligen har vi också... Folio, ett annat open source-system som ni säkert känner till, där Library of Congress har valt det och där det ingår då i det arbetet att det ska byggas stöd för länkad data och att man då ska kunna importera, exportera, spara datan som länkad data och specifikt BibFrame och kunna jobba med det i systemet. Så det är väl de punkter som gäller generellt och kring andra system. Men hur ser det ut för COA då? Jo, Sådär, kommer man väl se. Koa är ett väldigt starkt Mark 21-beroende. Eh, internt så sparas data i Mark 21. Och det är många funktioner som nyttjar den där sparade Mark 21-datan. Till exempel cirkulation. Eh, så att även om man skulle kunna tänka sig att man Låter koa importera andra typer av metadata, det finns ju en, en, en metadata liksom, där man kan spara saker. Så är det svårt att jobba med någonting annat än, än mark för att den förutsätter en massa andra funktioner att det finns markdata som, som följer med. Som beskriver olika saker. Så att det, det är ett väldigt hårt beroende. Vi gjorde ett projekt 2015-2016 när jag jobbade på Stockholms universitetsbibliotek. Fick pengar från KB att börja titta lite grann på, kan man hantera R&DF i Coop på något sätt? Tillsammans med konsulter från Australien och Norge, bibliotek, bland annat. Där vi tittade lite grann på att hämta data från Libris, spara det i en extern databas för att hantera länkad data, en eh, triple store, och sen visa upp det i Koas OPAC. Och det fanns lite, det hände lite saker kring stöd för länkad data i, i allmänhet också. Det amerikanska företaget BioWater Solutions var också intresserade och det jobbades fram lite saker där. Um, så då är vi frågan, vad har hänt sedan dess? Vad har hänt i utvecklingen i KS? Det korta och ganska tråkiga svaret är inget. Det har inte hänt någonting. Det är snarare börjat gå lite tillbaka den här ändringen, man bytte namnet på metadatatabellen från mark till metadata med tanken på att man skulle kunna ladda in andra typer av metadata. Nu är diskussionen tillbaka, att borde vi döpa om den till marken för den kräver ju de facto mark i alla andra delar av systemet. Det här är ju missvisande. Så den frågan har inte kommit längre. Alla Proof-of-concepts och det som gjordes i det här projektet är borta vid det här laget, så att det är ganska lite tyvärr som har hänt i Koa för att kunna jobba med någonting annat. Det, det är ganska långt borta och det skulle behöva tas ganska många steg. Det första är att se, kan Koa överhuvudtaget hantera andra typer av metadata än mark, mods eller någonting annat. Eh, och att bryta lös de här interna funktionernas beroenden av en viss metadataformat. Kanske att KoA ska ha något internt metadataformat eller i alla fall hantera vissa kärnelement på något annat sätt än att det ska vara mark. Till exempel som man gör med, med exemplar som ju inte sparas som mark utan det sparas som fält i, i databasen. Skulle man kunna tänka sig. Men vad sker inom communityt Ja inte så jättemycket men det finns några omnibusbuggar, några sådana här samlingsbuggar i Bugsylla eh, kring eh, länkad data vad man kan tänkas göra med det. Då och då vaknar de till liv lite grann att handla vi kanske ska göra någonting här. Men det är ingen som driver frågan idag vad jag, vad jag kan se i alla fall. Um, så att det är en, en, en bit på vägen för att det ska kunna jobbas med någonting annat än mark Det som finns och nu är vi tillbaka till den här förber-modellen, alltså den konceptuella delen och där finns det en eh, systeminställning för att hantera det och det är ju helt enkelt att man kan slå ihop information om saker som har samma ISBN. Nu finns det Fiberize Editions, finns det en systeminställning som heter. Um, där, man kan visa, där det visas i en egen, e, egen tab, både på internet och i OPAC, där man kan se olika editions, alltså olika utgåvor av samma sak. Eh, dock, och det är ett ganska stort dock, så behöver man ha någon form av ISBN-uppslagningstjänst kopplat till det här, så man faktiskt kan, ja, med vilka ISBN är relaterade mot varandra, som eh, Library Things, eh, Library ISBN eller vad den heter. Så man behöver ha någon tjänst som man kan slå mot och se, jag har det här i spn vilka fler finns det? Så ska man få tillbaka det och kunna visa upp det i den här. Så att Någon litet embryo till någon form av fertilisering finns det i community och som går att använda om man vill slå ihop olika utgåvor av ett material. Men annars är det inte så jättemycket. Men det man skulle kunna tänka sig som som borde kunna ligga relativt nära. Det är mycket av det här jag har pratat om med Koa, hur långt det är, det är en bit ifrån. Det här. Men exemplaren däremot, om man är intresserad av att få en koppling gentemot Libris, alltså att jobba tillbaka mot Libris, är att man skulle kunna tänka sig sätt att beskriva exemplaren i RDF. Um, till exempel för att då använda vårt ABI och skriva tillbaka, om man nu ändrar en exemplar, man raderar några eller lägger till eller flyttar dem till en annan location eller vad man nu vill göra och vill att det ska återspeglas i Libris. Så skulle man ju kunna automatisera det om man har den här datan i den formen så att man kan skriva till Libris. Så till exempel skulle man kunna använda det för att skapa, ändra, radera exemplar om man hade något sätt att visa den här datan som rdf eller att man kan konvertera underfly eller något liknande. Det kan ju vara svårare. Men i det här fallet så exemplaren innehåller ganska få fält. Det är absolut görbart. Det pekade vi på i den där rapporten från 2015-16. Att det här vore nog ett mindre jobb att faktiskt antingen ha en, en liksom definierad form för det här eller en enklare mappningstabell. För då skulle man kunna jobba med att skriva exemplar tillbaka till Libris. Och det, är ju det sista också, det är ju en stor målsättning för oss på KB är ju att minska markberoendet för just alla de här sakerna. Det ger mer värde i att kunna hantera datan på ett annat sätt. Så vi kommer att jobba både med, som förutom det jag visade tidigare, både med importer som idag har ett markkonverteringssteg oavsett vilken typ av data det kommer ifrån. Vi hämtar onyx. Från Bokinfo, men så konverterar vi det till Mark och importerar det till Libris och sen ska det konverteras till Mark och sen hamnar det hos er. Eh, så där kommer vi försöka ta bort det första konverteringssteget på väg in så att den direkt konverteras till Bibbrim. Och sen är ju förhoppningen då att vi ska kunna exportera det här på något bra sätt ut till er. Sen får vi se om ni har system som kan ta emot det på det sättet. Men det är i alla fall ett något steg på vägen i att få det här eh, mer sammanlänkat och att vi ska kunna länka samman data. Det här är ju inte bara det här med att få Libris närmare det lokala systemet och nya exportmetoder det handlar inte bara om liksom dataformatet, utan det är också liksom hur ska det här ske? Vilken typ av data vi har ju märkt nu när vi har börjat hämta in faktiskt annan typ av data och länka in det, till exempel Querlit som har publicerat en länkad data Thesaurus för sina ämnesord och vi läser in dem som tillfälliga poster i Libris cash poster. Hur ska de exporteras? Ska de exporteras precis som data, som annan data som vi generellt har gjort när vi har tänkt på auktoriteter, bibliografiska poster och beståndsposter? Ska man tänka på samma sätt? Om vi börjar hämta data, geografisk data från någon annanstans, från Wikidata eller någon annan källa. Hur ska de vara med i exporten? Hur ska de parametrarna se ut? Där behöver man nog tänka ganska mycket också kring inte bara hur datan ska se ut i form utan vilken data ska man kunna hämta, hur ska man kunna ange den data man faktiskt vill ha. Att vi måste tänka utanför de här klassiska typerna, auktoritet, bibliografiskt och bestånd. Många frågor, inte så mycket klarheter men det finns lite tid för frågor nu tror jag men jag är klar med min del av presentationen, tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, eh, det borde bubbla frågor i publiken tänker jag. Hur ska ni suga tag i detta? Henrik? Ja. <laughs> <laughs> Hej, tack. Eh, alltså, det är intressant med det här med, med Mark 21, det är lite grann som att ha ett lingva franka som är en treåring som inte riktigt kan språket. Och så måste man ändå använda det här hela tiden. Jag tänker att det här är ju på något sätt ett hinder man skulle vilja överbrygga och, och, och utifrån någon slags användningsperspektiv både för de som jobbar med datat och de som är användare där ute försöka liksom få växa så fort det går. Och jag tänker att det är bara tradition som sätter stopp. Stämmer det? Är det bara traditionen som är liksom... Nej, um, tyvärr är det ju så att vi har byggt extremt mycket system på att vi har Mark 21 som överföringsformat. Så att där är det ett jättejobb med att bara liksom alla tekniskt komplement Komplexitet att börja ersätta saker. Så det är, det är inte bara tänk och, och att vi vana gör på ett visst sätt. Utan det är vi är faktiskt inlåsta. Rejält inlåsta. Som jag var inne på. Att vi inte har något lokalt bibliotekssystem Som kan hantera det här på något vettigt sätt i dagsläget. Ehm, är ju en sak. Men sen har vi byggt massor av andra tjänster omkring det här. Som är, som är beroende av det. Men det har ju börjat komma saker, vi alltså MTM använder Libris. De hämtar inte data utan använder det som ett, sök, ett sökuppslag för sin legimus tjänst. Det börjar ju kopplas ihop saker där man på olika sätt tittar på, och det kanske framförallt gentemot slutanvändare då, där vi inte har de här klassiska inlåsta systemen, utan kan tänka på andra sätt och jobba med data på ett annat sätt än vad vi har gjort historiskt. Så att det, det finns ju möjligheter, men, men det finns också många inlåsningar i legacy-lösningar. Mm. Jag tänker att liksom, Mark 21 har varit ett problem sen Bidris startade egentligen. Det är ganska länge sen. Mm. Ja. Absolut. Fråga där nere. Tjena. Hej. Vad tror du om framtiden för Koa? Framtiden för COA? Yes. <laughs> Vilken lätt och liten fråga. Framtiden för Coa ser nog ljus ut, för just det här är jag lite mer pessimistisk tyvärr. Jag, hade, jag har inte haft koll på vad som har hänt där sedan 18-19 någonting. Jag trodde ändå att det skulle ha rört sig lite mer vid det här laget. Men att det snarare ser ut som att man har backat på det här området gjorde mig lite beklämd. Så att det är ganska många steg för att få till någonting funktionellt men att på ett lätt där, alltså man, lite ytligare plan så finns det ju delar där man kan jobba med, med bitar och där man ganska tydligt kan se, se resultat. Eh, men man kanske måste jobba på olika sätt. Dels att i e community se hur kan man kan luckra upp markberoendet som finns idag. För det kommer vara ett problem, kanske inte idag, kanske inte om tre år, men om fem, tio år. när vi kommer ju också att, vi kommer inte sluta exportera i mark. Men på tio års sikt så kommer vi att exportera mycket sämre marken idag. För Vi kommer att sluta lägga tid på att få till konverteringen för att få lika bra mark som vi alltid har fått. Vi vill lägga resurser på massa andra saker och få datan bra. Få nya funktioner som ger mer värde. Inte att vi ska perfekt konvertera alla delfält och indikatorer i vissa värden i mark. Så det kommer att försämras över sikt. Över tid. Och även om man tänker Library Congress att många system kommer ju börja gå över till det nya formatet och, och hanteringen av den. Men sen finns det många utstående frågor också. Att det finns inget standardiserat sätt att byta. Utbyta bibframe idag till exempel. Det pågår ju ett arbete kring det internationellt. Alltså hur ska vi tänka kring att dela data i det här formatet? Som kanske inte är att kopiera data och skifta emellan som vi har gjort tidigare. Men hur ska vi göra det på ett bra standardiserat sätt så att det inte det blir så att min BibFrame-data inte funkar med din? För vi har byggt dem på, på olika sätt. Då, då är vi i samma problem som med Mark bara att vi har en ny datamodell för det. Så det behöver komma till också. Så det är många utstående frågor. Uh, vi i Finland har ju nog talat om det här problemet med, med communityn. Senare, och, och vi har liksom tre större saker i KOHA som vi, vi pratar mycket om. Det är eh, förhandling av elektroniska resurser, men det finns ju ett nytt modul i KOHA för detta. Man testar det i Finland just nu. Och sen har vi standardisering av fjärrlån. Uh, vi skulle gärna se att man, man stöder den nya ISO-standarden i KOHA. Och sen vad händer efter mark 21? Och, och det, det är säkert någonting att vi, vi, vi, är, vi är mycket intresserade att, att arbeta med andra i att, att utveckla IK. Och äh, min huvudutvecklare, Andri Varsdok, är nu i Marseille. Vi ska tala med dem senare idag. Och, och han vet om de här problemen och, och äh, som sagt, vi kommer att arbeta med det här. Vad bra. Ingen ytterligare fråga. Toppen, då har vi ju, vet vi att det pågår arbete i Marseille också, som vi kommer att träffa alldeles strax efter fikat här. Eh, stort tack till dig, Andreas. Du ska också få en plocka. En oh, tackar.